Директорки Департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Забрійської міської ради Наталі Милої визначати розмір допомоги на відшкодування зруйнованого житла будуть державні органи згодом. Наразі опрацьовується збір таких заявок, тобто вже так, офіційно підтверджена буде кількість майна, яка постраждала внаслідок військової агресії. І далі держава буде визначати порядок, механізм компенсації саме за це пошкоджене житло, майно. Збір заявок триває з початку травня. Є на території Запоріжжя, коли у нас ось, так, два тижні тому були прильоти, на жаль, у нас 12 будинків постраждали, зверталися до нас власники. Є особи, які у нас зверталися майно, яке знаходиться гуляй полі. Наталя Мила каже. Наразі існує два варіанти подачі заявки на відшкодування пошкодженого майна. Одна процедура – це власник безпосередньо через мобільний застосунок «Дія» може на смартфоні подати всю цю заявку, пройти самостійно цю процедуру і подати таку заявку. А другий, другий процес – це можна подати через адміністратора, який зареєстрований на порталі «Дія» і оформлює цю заявку, проходячи відповідні шаги передбачами. Цієї процедури. Адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Наталія Яремчук розповідає, процедура подання заявки на відшкодування пошкодженого або зруйнованого житла є максимально спрощеною. Наприклад, останню заявку вона обробила менше, ніж за 10 хвилин. В моєму випадку це було непродатне до експлуатації. Пожежа, ушкоджені тримальні стіни або покрівля, знищено частину багатоквартирного будинку. На жаль, різні випадки і якщо в нього є фото, тобто він встиг сфотографувати цей об'єкт, теж він скидує нам на наш портал на, електронний, на електронну адресу і ми підтягуємо його до програми, щоб далі була можливість як умога визначити вартість цього майна. Зараз у Запоріжжі, крім територіального підрозділу Олександрівського району, працює сім центрів надання адміністративних послуг, каже Наталя Мила. Додаткову інформацію щодо пакету необхідних документів можна переглянути на офіційному сайті ЦНАПу або отримати за телефонами гарячої лінії. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя